Ale můžeš toho prosím nechat. Hola já jsem Vexen a já vás vítám u tadytoho videa ze hry Fortnite. Mým kamarádem Míšu se můžeš pozdravit. Jo, tak dejte like a odběr. Ne, tak to neřeknu, to dám samozřejmě, tam nedám. Um, no dej si ready, vítě, ještě jde uvedený a dáváš ready. Dneska zaremeš ještě... Drž hubu! <laughs> Dneska zaremeš ještě pár her před... live EVENTEM! Žáno ano, Míšo? Jo. Jo, ta like, vybera, pojďme na video. No jako, no, no, to takhle se dá reagovat na můj content, no. Aj, Já nevím, vyber. Kam, kam, kam, kam, kam, kam. Kam jdem, to nevím, nejvíc, i tak komu. jo, tak jo, vůbec to neznám, ale jdem tam. Já vůbec vidím, že tady budou nějaký najďáci, <laughs> jako hovno. Jo, přesně, já jsem tady. Tady už někdo je, ale jenom si typu, tak ochrání Talo, mě, že no. A myslíš, že já mě mnou skupovat? Tak to sež... Ok, kam jdem. Eee, uh, no, jdeme sem třeba. To go. Musíme být potichu. tichu, a to nevadí, a tady je dobrý lůd. Tady se nám MK7, nazdar, vazar, berem. Dokud nemám zbraní na blízko, tak se bojím tady chodit sám. Tak, tak pojď, tak uh, tady máš auto Jo, tak tu hra, to je moje kamarádka. Ahoj, auto shotgun, no, už se mnohem méně bojím jít dovnitř. No, děkuji, maminko. Rift to go! Tak co, mám ho dát? Co? Co, co, co? Chceš? Nechceš? Jo, dáme si ho. Tak jo, dám. Tak nám určitě, někam do... Počkej, jak jako letíš už? Já jsem kam skočil na pavoučinu. Jo dobrý. Tak já tady furt lutíme dál. Tu cápci. Jdeme pushnout? Aha, tank, tak dobrý. Hele, v chillu. Hele, oni nás asi vědí, že? Hele, jako já si myslím, že možná, jo. To je legendární česka, ty Kurva. Už na nás jedou. Ne za mě nenajde. ty vole, dělej, dělej. Jsi jistý, nechceš fajtit, jo? Jo, dělej. Ale, letí tak jo, do zóny směrem sem, takhle. Tady tím tak jde, směrem. Já tady. Ah! ty krás, to jsou tlaky, to jsou tlaky. Uuu, uh, co děláš? Vyhýbám se. Ok. A tady já prostě, já se tady letím úplně v klidu, no problém. Tank před náma, kapitáne. A já ho vidím. Jde na nás. No. A tady se Všetři musí. Lutit. T kam jsi šel, ty jsi blázen? No, ty si dělá ty svoje chujovinky. No jsi hrozně daleko ode mě, no. viď? Tyve, Jsou tady, no. No. Musíš ji aktivovat, ale tak to asi víš. Balíš? Já se jdu náotit Pojď sem dolů do kolideru. Hele, tady je nějaký zrovna questík. Hele, tady někdo běží, teď. Ale nedáme si štělky? Potřebujeme ho. Jo, potřebujeme, mám dva. Děkuji, no. Mám ho vzít? Ok? To co tady? Jo toho tu bude ty rakety obrovský. Tady někdo je ale... To jsou BOTI. Vždyť ještě, že šiletkek nedává hýle. Co je mámo? Jaký problém. Dáváš je že jo? Jdeme ten velký BOT! Nějakej! Jaký velký? Aaaaah! To jsem nevěděl! Utikej pryč! Tady máš ten! Tohle! To jsou normální sápci. Uva, nazdar! Um. Achil. Jo. jo, já jsem to začal trošku potit, hochu, kdyby si viděl ty moje edity, ale on, ten sápek byl zalezlej na druhé straně, jsem si myslel. pojď to dáš, všichni ti fandíme. Možná se to trošku stiším. Uu. Nazdar, nazdar, bazar! Korunka! Dole, dole. Tam, no. Dobře, vem si korunku. Vem si Tam je korunka, nebo ne? No jasně. Let's go! No ty vole, jsi šnajťák. No tak když myslíš. Ty jo, ta je, to je napínavé jak mé trenky. To není na tebe. Jo, jo. Tak jdi pryč. Vem, ty máš přece ten, z toho ne. To kulatý, no tohle. <laughs> to je chyba. Bot? To je bod podle mě, ale radši ti... Stav. Nechceš teda stavět? Já stavět. Co to je stavění, ty vole? Ty krás, to je napínavý. Nazdar! Ty nazar bazar, jsi dobrej. Já tady, ty vole. Výborně. Pojď to dáš. Bachabon může editovat za tebou. Navadí. Cože se koupí? Skupím makaronu, jsem si koupil makaronu. Hele, víš kam padáme? Tak to označuje, že já padám. To někdo tady letí. Je výletník. No jo, to je hezky, že to je nějaký výletník. No volám tady tu špatnou shotgunu, vole, jak se jmenuje. Nějaký Rangout, nebo what the f? ranger Není moc dobrá za mě. Čau. Čau, máš saláty. No teď jsme se uničujeme. Já tě hodím v hlavech kolosokrylovi. O, oh, ok. Oh. Výletník? Dělej. A kde ty kurva, jsi? Kurva, kurva, já jsem přihl za tebou Ua! Jsi jsi na nás nejde. Ty jsi ho nukl? Já jsem ho nukl, já jsem Aha, ti říkám, že já jsem nějaký dobrý, ty jsi, ty máš nějaký moc dobrý, vola, lobby. Ne, já, já jsem, ještě jsem se nedostal k tím, že bych se dobře nalútil. Zahdám se s tím fotbal. Tak jo. Pojď, naraj, na... Já jsem, já jsem takový hodl, já se Ach jo, ty jsi teda pěkně zlý kluk. TAKY AUTO! Třeba pkáma, když jsem Kde jsou? Je oh, oh. to NOKLO! Ale to už ne jako. No, uh. oh, jo. Zobu Dobře. Pojď. No abys byl za dveřma. Tyva no, proč jsme zničili ten kamion? Aby Ale mě to NOKLO to pouchnutí. Mě nezajímá. Testa cítím očas trošku šikanovan. Mě každý zabije. Mě všechno zabije. Nok. To on lítá! Ty vole! Ty pičo! Co to měl za aim? Odletěl. Je mrtvej? Ty vole, já jsem už třikrát umřel! Ne, tak to je samozřejmě, ty jsi dobrý, tak já jako... Já ještě nejsem tak dobrý v Fortniteu, no bohužel. Ty máš ale dobrý aim aspoň. Vy ok. Jo. Vyjedenem. Tam jeden nosal takovou bídu, že jsem ho málem sundal. Knocklej další. Knocklej, nice, mrtvý. pojď už tam Jo. A jo. To jsiš ty, jo, dobrý. Náš dobrá práce, já mám taky kill. Já ti ho nechám, když tak jo. Jo, to dostal takový krek, ty vole. Tamhle je. Kámo. ty vy to všechno zase fish. No ne, já jsem si vzal jen něco, schválně. Musíš tady tu drum shotgunu. Maxý vám. Děkuju. Tady je modrá, jestli chceš. Dobrý já se nechám pompu. Tak chcem ho zkusit pushnout. Nebo no, jak? tam já kámo, tam mám inou práce, a ok. Ok. Ok. Bude přemrtvej. No ale bacha tady za náma, za náma, za náma. To je pro mě ten samý. Ten pak ty pičo. Ty vole, tak ten je... Ty vole. Je vstav, tam ty jdeš jo. Tam ten je mrtvej. Tak ten neví vůbec. Uh. Nice. Dobře. Záda. Nájsť dobře. Pořekám. Ty vole roti. další. Ty vole já jsem to schytal všechno. Uh, Dobrý. O, ty vole kámo mám jedno hlápko. Já mám taky jedno hlápko. Kámo si vezmu metky, tady já ti dám jeden. Dobrý já mám tady tu chovinku. No dobře ty. Tyhle ty taky. Ty, máme už 10 kg. Tyhle. Mám vlo. devět. Mám dva. Ale tak, tak vole, ty seš prostě, ty všechno trefíš, že A ať tě trošku. No schytal docela. Fakt? Cábeček to prostě lívnul, ty fajty. Já ruk tobe. Já ruk tobe. a ať se mi a nic nastane. To bude oříšek. Až tak mám rift, jo, tak křič. Co tohle to? Hluto? Reaper Torch. No škoda. Jau. Počkej, aha. Tak já jenom za Jau, jau, jau, jau, jau, jau, jau, jau. No, z boku. I guess. No, jde nám zóna vole, tak dobrý. Musíte tedy míňat. Kdy pojdem to oběhnat. Za na náma. Za náma ty vole, do prdla. Já, tak čau. Já jdu za tebe. Ne, tak nemůžu. Kom, píš, píš, píš, píš. Píš. Ne, ne. Pojď. Andreič. Jo, což jste? Jo. Ok. Jsme to... do zále. Já mám rift, mám. Jo, riftu, riftu, dělej, dělej, dělej. Hele, tak letíme takhle sem na tady tu skálu. Jo. Yeah. Nahaj. Dostali hodně velkou víru. Vystoupil, jeden vystoupil. Oba dva vystoupili. Nice dostal. Dobrý 28k, Nice, glow. nice. Všichni krev blok, jo, to Jo. A tamhle. No. Co? Sniper se dostal. Já ne. Nebo dostal jsem? Já hlavně já. Já mě asi jo, já nevím, jestli jsem měl dvěstě na 200. Jestli jsem takhle dám tu stěnu, kdyby se něco pokazilo. Tank. No tak to je... zona nám vychází. Kámo, no, tak ten má krak, má krak. Napisy no, jsme tři lidi, jsou tři týmy. No. Budeme je také ještě jedno druho a jeden sám. Zóna nám kalo, už nevychází. Kámo jsem Nice. kámo. Nice. Nice snokli. Jdem dolů, pojď, musíme jít dolů. Ne, kámo, zůstaneme nahoře. Dobrý, dojdělalé, poslední sápeci. A jsou spolu? Nejsou, fati. Dobrý, poslední sápeček, pojď. Jdu na ně nablízko. Ok, tak jdeme na něj. Ty vole! Oho. Kurva, on mi dal tep. Ty vole, neříkej! Ty vole! Joj. To byl dal tě vantap. Dal mi vantap. Nělá no, taky vantap. No tak jsi hacker vole, tak se. Jsi... Jako taky si myslím, ho dát dvě hlavy, nebo no jasně hlavy no. Takže já doufám, že nám tady to video z Fortniteu líbilo. Není to ještě konec, já čeká vás a... live event, ty drž Takže dejte like, odběr pro zatím a už jde si live event část, tak si užijte. Ciao. Já tam natočený, jak se tady čísli, dodává se. tancuje Elko. A komu... <sík> Počkejám, co mu dám. Ty hovno! Matě, to je, co to je? <laughs> zbyho, zbyho! <laughs> ah. Já bych no se zašel jako sednout. Jej. Já ne. Nejde. Zabírám si tady... Zabírám si tu na kraj. Aha. to na kraji, aha. Tu to, to zaště mě brní. Ow. Oh. <laughs> já jsem Daj, na, na kraji. Já jsem vedle Víti. A Márej. Já jsem vedle Máry. Ty vole. Jsme zekzouši. Ale... <laughs> je to hruzně na hlas. Ne, to je v Čilu. Uh. Uh. To je jaký bot, to je boťák. Hele, Maty. <laughs> <laughs> a jo, ty uh. fakt Maty. Let's go. Maty v Matym. Není tady má není korunka vím okrýmečky. Ty co to dělá? Hej to vůbec nejde ovládat, kámo. Což je ne těším Tady asi nefunguje aim asist. <coughs> no má to tě asi úplně ne no. Tak to si to tady nematek. Je to těžký kámo tu páčkou. Bacha! Zniš to! Oh. Uh, Ty krása! Bojící? Já nevím. Hofu, oh, já mám epilipťák asi z tohohle. Wow. To byla Fortnite mapa. A je je. A jeje. Padáme. Zatím mě moc teda nebaví. Mě to baví. Jdeme Co? Jestli to kremlý, kremlý, jdeme porátí, Mat, a, jako, Co? Je co? Vlastně, no, a... Co? Co? Co? Co? Co? Co? Co? To nejpadá moc dobře. OK, tak... Jsou tu. Jsou ty tanky okolo, tak je to tanky. I ty tanky v záru, pojďme. Teď jsou, teď jsou dobrý ty rakety na tohle. Jo? Nědavej splash damage. Kamu, ale já mám... Ono s tím nejde hejbat, jo? To je mega dobrý. A je je. To je. Ty, to je tady ta píčovina. Smash. Máme tady nikdo někoho. To já jsem to mega tryhardil. Let's go. Mají po píči. Baba! Ty vole těch tady je. To píči. Pojď mi ničit ty rakety, ty rakety, když mi nás letí. Ale teď tě nám něco vidět. OUŠI oh, to je hodně raket. What? Kamila, to nejde ničit, to Nejde, no, jde, to, jde, jde, jde to ničit, jde to ničit ale on to je strašně těžký, že nemůžeš hejbat s tím robotem. What the fuck? Oh fuck. Ehm. Um, nice, no? Jsme tady to, jak to nedali. Jako tak nedali. To bylo hrychulý. Tak, konec, jak, konec, jak, konec, Jako konec. tak, víš co, divíš se, jsou to trochu větší přesile. Jako majinko. Když no už No. a je, je. aj. Budeš ve videu, pozdrav. Aha. to <tějí> Jo. Tak to jo. Co? Napis Ten marek, tak! To, to Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Já. Proč ten kolum je ten je omezený? Nevím. A nám to zlepšilo ne, ty zbraně. Zlepšilo no. tak teď nem že to ten vybije. A jo. A hlavně to dává větší damage. Ty kráso. Kam to možná budeš jako backbling v té Fortnite crew. Ty co mám dělat? Ty píšťala. Zazoomujte, zazoomujte. To mám dává... A jo, to je hustý, ale to dává větší zoom. to nemůže být celý life event, jenom tady to ne. No, to asi maty nebude. Já nevím, mě, mě strašně páliv oči. Jo, mě pálili během videu, bylo to různý. Hele, hele. Marku, tak musíš, Marku! <laughs> <laughs> Ty píšťalo. To je de de dement, Matej. Tvůj skin Marku, to pokazil. Pustelý. Mhm. <tějí> Matě nejseš jsi moc dobrej. No ne asi. To má Ale máte něco dobuji, mačka. <tějí> no ta matka tržilu. Vidíš? A je, je. Ten tank tam, ne? Já jdu zpátky. Aha. Slide? Nefunguje. Funguje. Funguje. Jo, já jsem dostal. Já taky. Skar! Když Kam, měli moděl. Skara? Já dostávám takovou bídu. Hej, že měli Skara ve hře. Doufám. Já taky. já taky. Pojďme na ně, pojďme na ně, zblízka. Ještě pumpičku nám dejte. Vát. Oh fuck. To no? no, náš. Aha. zero point. Tam mu burger. Burger? Co s ním? Let's move. Hej, mí strkáte. Au? Hej, mí strkáte. Hesero Ne. To byla mí strkáte. Hesero mí strkáte. Ten dostal... Jo, já A je, je, ta černá díra se mi moc nelíbí. Tak si dopoj. Hej, nový skin! To bude v tom. To je Darth Vader, žiju ten bude necvý battle to jistý. Takže bych si koupil battle pass zase. To je Ty draku. Teď já to přeskočit. Tame. Nice. Hej, mi to hejč udělal ze 83. Já vás nechám střívat. Wow. Potom tanku. Ok, potom tanku. No. Počkej, vy už jdete, počkejte na mě. Slonova. Oh, fuck. Kde robot? Je to je náš bot. Tak hm, to je dobrý. Tento okay. zničit. Let's go. Hej, Maro. Maro, no kopnout. Mm. Oh. Máme tam nic? Ne, a až to bude další live event nebo další sezónu, něco kvídleho. Já jsem v prstíkách. Můžeme spadnout. Ne. Dobrý. Máme stříle, to máme něco dělat? Nevím, nevím. Já s tím tam kam cílý Marek. Koužili si na sebe, my jsme. My jsme furtkáme na ostrově. No však jo. My jsme je pod zemí. Jo. Be, co mě Je, oh! yeah, a k čemu vlastně byla tady ta tyč? Nebo ten signál? No ten kolaj, když jo? Nějaká soma že by byla? Omaga, oh homofaga. Oh Konec? Naříkej. Ano. Tak to, tak to stalo za hovno. No, jo no. <laughs> jo, to, to je za <laughs> mě. To bylo fakt na píču. Ty vole. Calma, nevím, že nemyslím, no. co musí vejít, ne, protože to bylo fakt na hovno. <laughs> to já teda sem si ho nebude. Můj, že tam příklad, jak to koutí vole, tam v tom. A já jsem tam jenom střílel do sebe. Jako trůno. Mi to moc nebavilo. Pohled na velice nádherné. Pohled... No všichni kámu. Ty vole. Já do... ty... Nechám 5 minut, jo, ale... Ty jak to bylo dlouhý? Uh, 12 minut. 13. Ty vole. To fakt, ale ty vole. Já tady čekám, vole, do desíti. aby sem, ty. vole, střílel do nějakých, vole, dementů. A to bude pro mě druhá část zítra, protože tam někam letěli. Já se jo. Taky si myslím, že to bude jako další life event, a to až za dlouho. Zítra bude renová sezóna. No, life se no, no, přesně tak. To musí být. Tak budeš nekončit, co z jak zjistnu. No tak tě to bude no, z Fortniteu, takže se s váma loučím a naskladanou. Čau. Oh. Hej Marku, vypínáš fonko, nebo co dojď?